ربي ليا، لي بناديك وعارفك حاسس باللي فيا، في بناديك عشان ضاقت الدنيا بيا، بي بنادي بإيمان، محتاج لك حواليا، بناديك عشان داقت الدنيا بيا بنادي بإيمان محتاج لك حواليا ما تسيبنيش أنا محتاج لك أتوب في حياتي، يسوع أنا محتاج لك وبقولها في صلاتي، يسوع أنا محتاج لك أتوب في حياتي، يسوع أنا محتاج لك وبقولها في صلاتي يا